Україну має захищати тільки людина, яка по-справжньому її любить. Війна вчить дуже швидко. Для ага, страна огромна <свісно> і не вставай ніколи. Там, де немає професійних військових, там є герої. І, звичайно, продовжувати, як кажуть, що після війни обов'язково буде революція. Расчук Володимир Анатолійович, позивний артист. Молодший лейтенант, командир 7-ї роти в 3-му батальйоні «Свобода». 30 П'ять років виповнилося на війні, і проживаю в місті Київ. Давно? З 2005 року народився в Маріуполі, переїхав, вступив в театральний вуз «Конко-Карго» і з п'ятого року живу в Києві. Маю диплом спеціаліста «Актор театру і кіно». Капець. Музикант, дуже люблю готувати. Постійно думаю, замутити якийсь бізнес з, напрям, з напрямку Очіпіта. Так що, я думаю, це моє хобі після війни переросте щось більш глобальне. А яка улюблена страва, якщо ми вже закуліна? Я дуже на карантині полюбив, я вивчав прямо Східну кухню, Азія і Кічері це індійська кухня. Це дал, ну це типу таджицький горох, називається. От, він з томатами робиться і рис, правильно підсмажується в спеціях. От це, мені здається кічері. Найсмачніше. Вона гостра, чи? можна зробити гострою, можна зробити не гострою. Але східна кухня і заключається в тому, щоб вона була гостра. Звичайно, в мене вдома кохана дружина, донька. Мене чекають, в мене таке бабське царство. Мама, племінниця з сестрою. Тобто мене домашня тваринка Сюзана це кішка. Я її називаю французька проститутка. І фантастичний песик Принц це Акітаїн з фільму Хатіка. Скочака, <смі> співака, так, крутий. Вони дуже чекають. Звичайно, мені є до кого повертатися, тому що попереду багато планів з приводу збільшення радорашюків. <смі> <смі> Як часто готуєш вдома? <смі> вдома, дивись, кулінарія і їжа, в мене це про любов. Все екзотичне готую вдома я. І Якщо в мене є можливість, дружина готує дуже смачно. Але вона готує ну, якісь базові речі, щоб ми жили. А так, та стандартні. А от саме балувати, щоб дівчата отримували якесь фантастичне задоволення, я перепрошую, оргазм в роті, це про мене, я дуже люблю готувати, і це роблю я. На карантині. На карантин, так, пацанів теж балують. Чим останнім? От зараз я все привіз, щоб приготувати їм справжній корейський рамен. Угу. Тобто він буде з свинним фаршем і з кунжутною, ну, там, смажений кунжут. В цьому є фішка. Він перемелюється і додається в кінці, як... Ну, вишенка на торті. За місяці два до початку повномасштабної війни мені з театру особистості запропонували зіграти в п'єсі на основі реальних подій, які відбувалися зі Свободівцями в Пісках. От. І я мав грати Апостола. Два місяці ми готувалися до цього, хотіли зустрітися з вами з дійовими персонажами цієї п'єси, щоб хоч теж взяти якийсь досвід, вашу <свісна> Так, Зустрілися 23 лютого, пили текілу, спілкувалися, дзвонили Канадії, <свісна>, який співав <свісна> пісні <від> «Другі ночі». <свісна> Роз'їхалися, і 24-го все почалося, і Вікусі каже, куди ти будеш їхати, дзвони Марго і їдь на штаб. Тут є декілька аспектів. Е, перше, я і зараз, ну, я не, не вважаю себе професійним військовим, е, я постійно вчусь. Тому що це не моя основна професія, я в ній нічого не тямив, я не служив в армії. І, ну, ви, та, та, більше, більше азарту, енергії і бажання вбивати Кацапію, московитів. Але я ніколи не хотів бути. Мабуть, більше мама хотіла, щоб я був військовим в якихось своїх мріях. Але е постійно вчуся бути військовим. І це надголовне. І війна вчить дуже швидко. І нам є ще дуже багато чому вчитися для того, щоб стати професійними військовими в хорошому сенсі слова. тому Ми всі йдемо до НАТО, і от, туди є орієнтир. Комбат постійно, куди б ми не виїжджали, він постійно мене відмовляв і постійно казав, «Артист, це маргарин, я тебе не пускаю». І це було перед броварами, це було перед дирпенем, і це, звісно, було перед тим, як їхати до Нацгвардії. Нас пошикували біля штабу. Навіть є фотка — це просто там обличчя, не передати словами коли саме я приймав рішення підписувати контракт з Нацгвардією. Але це був свідовий вчинок, комбат відвів, сказав, я тобі останній раз кажу, не рекомендую тобі цього робити. Я пішов, перекурив, повертаюся і кажу, я прийняв рішення, якщо ви йдете, то я йду з вами. Він сказав, це чоловічий вчинок і за нього ти відповідаєш сам. Жодного разу я не пошкодував, що я тут, зі свободою, для мене це честь. І не дивлячись на те, що ми є в складі Нацгвардії, я все одно постійно пишаюся тим, що я є доброволець. І що ми добровольці. Як на мене, дві речі на фронті, які звучать дуже гордо, це доброволець і піхота. Бо саме вони завжди вирішують хід війни. Скільки історій ми не читали, скільки військових книжок не читали. Не артилерія, ні дрони, нічого. Вирішує реальна піхота. І для мене на честь бути добровольцем в складі свободи. Ну, війна – це насправді от перша ідея. Коли я прийшов і був в Арпіні, я сказав, що все, що знімалося про війну, це був повний шлак. Це абсолютно не романтична двіжуха, це абсолютно страшна, вона мерзенна, вона про втрати, вона про страшний біль з одного боку, а з іншого боку вона, як сказав колись Буданов, там, де немає професійних військових, там є герої. І от саме про героїзм людей, які прийшли з інших професій, з іншого життя, і саме через свої якісь надздібності вони стають героями. Тобто тут я зустрів справжніх друзів, тут я зустрів справжнє плече. Навіть ніколи не думав, що я буду знайом з такими людьми, з якими я познайомився. І для мене то є велика честь. Я Дуже пишаюся тим, що я не знаходжуся наразі в своїй професії, не дивлячись на те, що військові мене постійно підстьобують, Те, що «Ого, артист, які ти ролі будеш грати?» Ну, такі, значить, примітивніші люди. Але сенс в чому? Сенс в тому, я дуже пишаюся, що я наразі знаходжусь тут. Тому що от в нашому підрозділі і безпосередньо в управлінні роти в нас команда, яка розуміє одинотного співслова. І ми навчилися воювати на своєму рівні. І я не знаю, що б я б робив без них. Я думаю, було два саме Пекель. пекельних, які змінили мене повністю. Перший день був, це 13 червня, коли я отримав поранення. І в цей день е я ніколи не забуду. ми з бородою з самого раночку е настрій чудовий. Ми зробили танковий наступ, ну, керували, що там два танки виїжджають, розносять. Е і ми співали «лягай, страна огромна» і «не вставай ніколи». І ми підвели вуса з бородою і виставили світлину, підписали вуса наведені… Що ще? Зброя теж. вуса наведені, зброя теж. І через півгодини е, ну, почався ад просто. Е, в цей день був вбитий кардан на моїх очах. І я отримав кульове поранення. А другий — це той, який зламав. Це смерцема. Е, це мене зламало абсолютно. Я не міг спати, я 6 діб не спав. Я постійно плакав, і для мене це був абсолютний шок. Я не вірив, що цього хлопчика, який мав фантастичну мужність, що з ним щось могло статися. Я був впевнений, що саме він після війни буде очолювати рухи по зміні України. Бо його абсолютно чиста свідомість, Мене мотивувала і давала надію на те, що в нас майбутнє буде. От, і безпосередньо весь його підрозділ, так як хлопців. Це, мабуть, два найстрашніших дні. І один, це було вже тут, під Бахмутом, 10 грудня. Коли в нас була страшна рубіла, ми понесли великих втрат. Е, і він з одного боку е, був жахливим, а з іншого боку ми винесли з нього надпотужні уроки. І після цього ми реально стали тут на війні формуватися абсолютно іншим підрозділом. Бойовим, е, тим, який знає, що він тут робить, бо було багато нових. От. І я думаю, ми з цією задачею впоралися. Е, плани. Е, перше, я, я не вірю в те, що я зможу повернутися в професію в тому вигляді, в якому я був. Бо я не впевнений, що я зможу з цими людьми взагалі спілкуватися, бо ми на різних планетах зараз знаходимося. Але як кажу, після війни, після того, як ми переможемо. Перше, що я хочу зробити, це спалити військовий квиток, а друге – впасти в чан з віном і її сидіти, поки воно не закінчиться. От, то є жарти, звичайно, але я дуже хочу подорожувати. Я просто хочу жити, бути людиною світу. Я хочу побувати скрізь. Я хочу жити в Таїланді, хочу жити в Америці, Гранд Каньйон, я хочу в Австралію, я хочу нарешті стати на сёрфінг, я хочу з гір кататися. Тобто я зрозумів, що ми настільки до війни обмежували себе грошима, якимись проблемами, які насправді взагалі не були проблемами. Ну, тобто ти тут, ти тут розумієш, що це взагалі не є і Їх до того в тебе і не було. Бо головне, щоб близькі, рідні були здорові, а все інше все було б тільки бажання. Проблем у нас немає. І хочу, звичайно, робити щось своє. Я відчуваю в собі сили, тим більше, що тут я знайшов багато однодумців, з якими я впевнений, що будь-що робити. І, звичайно, продовжувати, як кажуть, що після війни обов'язково буде революція. Ну, тобто, наша війна на тому, що ми переможемо, не закінчиться. Бо саме в Україні, як розмовляли з Барадюлькою, і він сказав дуже круту штуку. Каже, Україну має захищати тільки людина, яка по-справжньому її любить. І якщо цього немає, якщо ти не любиш Україну, то ти будеш до неї комерційно відноситися з якоюсь вигодою. вигодою. А це повна фігня. І от для нас, як для людей, які люблять Україну, ми хочемо продовжувати змінювати її найкраще. Тому що в неї потенціал, і наші пращури зробили стільки. Для того, це історія, це і мова, це і наша культура. Для того, щоб її тільки збагачувати. І так, мені здається. Можу розбити просто по напрямках. Е, бо до війни я займався прокачкою себе з точки зору підприємця. Ага. І з цього розрізу, мені здається, що найкраща книга е, «Найбагатша людина в Вавилоні». Ага. Що мені здається, що її треба просто в школі викладати, щоб люди розуміли, як взагалі загрошимо поводитися. Е, якщо казати про… Художню літературу пана Смирна, хіба, ревуть воли як ясла повні. Я, mm -hmm. е, я з, цією, е, з монологом вступав в театральний університет, і мені здається, що в цьому і є взагалі філософія України. Е, не треба шукати е, чогось по сторонах. Ти тут є щасливий, в найкращій країні світу. Ти багатий вже. Тому не треба підняти. ну і треба казати, що десь там краще, як виявилося, і все скрилося, там набагато гірше, що в Європі, а тим більше там, в конецтві взагалі.